Niin. Moi taas, tässä on kakkososatolle, pelataan Fortti Jimula bon kanssa, niin mä teen sillä jatko ja tällä kertaa, mulla onkin jotain 700 bingi, niin ei oikein pysty liikkua, niin, joo. Ja mä oon ihan lovia ja mulla on täällä vaan pelkkää luokia, ja mä ammunkin, kun... Ah, mulla alkaa ihan perusti. Miksi mulla on näin iso vingi? Neljäs tai vingi varmaan. En. Ota mut siihen vetossa täse! Pelaatte näppäimistä? Joo, on todellakin. Miksi te? Kiputtelun. Joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, Mä en osaa laskeutua tällä. Ota, älä ota. Joo, mutta kun mä pelaan näppymistölle. En mä nyt herraista hyppää. Luuliko oikeesti, että hyppää? Joo, tässä on hyvä. Ai, jättö toi oli lähellä. Yksi ammusta ja viisi ammusta tässä. Mm -hmm. Ei voi ladata asetta kun vähän on... on... mä en voi pelaa. Mulla on sitä bingit ihan tuhannessa. Ei, mutta mulla on oikeasti tuhannessa. En voi. Ei voi liivata kun ei voi. Täh? Ei voi li. Ei voi liikkua ei melkein. Mä en tee ite mitään. Mulla lakaa tää pelihamperästi. No niin, jos pitänee. Mennään nyt lopuun. Mä katkaisen tämän. No niin, tää oli tällainen pikkupätkä. Moikka!